Una dintre cele mai frumoase actrii din România a ajuns în echipa premierului Viorica Dencil. Manuela Harabor pe post de consilier onorific. Manuela H. Rebor a fost desemnat consilier onorific al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dencil publicat miercuri în monitorul oficial. Printr-o alt decizie a premierului, Andrei Ignat a fost numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale, subliniere EF al Departamentului pentru Armamente în cadrul MEAPN.